אני מקווה שבסרטון הקודם הצלחתי להבין למה לחץ הצד פלטתי, כפול נפח הדחלתי כפול טמפרטורה הדחלתי, אם אני משנה את הנפח או את הלחץ או את הטמפרטורה, או צורוב כלשו של של הלחץ החדש כפול הנפח החדש של קיימת טמפרטורה נזכור גם מוספת של כפול נפח פרופורציונלי לאנרגיה קינטית הממוצאת של המערכת, לטמפרטורה, פרופורציונלי אלא קינטית הקינטית פר מולקולה אם לא משנים את מספר המולקולות וב� M, לעיקרון שימור האנרגיה האנרגיה הקינטית לא תשתנה, אלא אם כן נבצע עבודה קושי אם נקבל אנרגיה פוטנציאלית מסוימת, הערכים האלה והקשר הזה לא השתנו אם אינכם מבינים עדיין אתם יכולים לראות את הסרטון הקודם, אם זה עדיין לא מובן לצורף סרטון הזה תקדם אתכם הרבה יותר מוביל מובנת אחת. לפני שאני מפעיל את, ה, את המשוואה, אני רוצה להבהיר משהו בנוגע לטמפרטורה. פעמות דרכים שונות למדידת טמפרטורה. לדוגמה, מהי טמפרטורת הקיפאון במעלות פארנאייט? טמפרטורת הקיפאון היא 32 מעלות פארנאייט, אבל היא גם 0 מעלות צלסיוס. בעצם כך ניפה ההסקללה של מעלות צלסיוס. קבועו את הטמפרטורה בה המים קופעים, ובה המים רותחים, ורשמי המעלות צלסיוס. היא טמפרטורת הרתיחה של המים. יכולה להיות טמפרטורה נמוכה מהטיפאון של המים. אנחנו מגיעים לעריכים שליליים. אני עם בטוח איך קבוע את הסקאלה של הפרעניית, ידעי להסתכל על איתו פרדיה, אולי כדאי שאתם תעשו זאת, הוא חליל <אח> אני לא יודע. אני חושב שהטמפרטורה רתיחת המים, הפרעניים מ-32, וזה קצת שרירותי, תכן שסקאלה פרעניית פשורה, איכשהו הטמפרטורת של גוף האדם. אני סתם מנחש. אז יש לנו ואין כולן נקבעו בצורה די שרירותית, אלה סקלות יחסיות. ניתן להגיד שמשהו רותח, הוא בהחלט יותר חם כי יש לו טמפרטורה יותר גבוהה, מאשר שוב, לא ניתן לחלק 100 באפס, אך אם משהו בעל מעלה אחת, האם ניתן להגיד שמשהו אחר שהוא בעל 100 מעלות צלדס ו100 יותר חם, או יש לו 100 פעם יותר אנרגיה קינטית? בעצם אפשר להראות שזה לא נכון, אין לו מאה פעם יותר נבייק בינקטים. זאת סקאלה שרירותית. התחום הוא שרירותי. לקרוא מעלה אחת, חלק המאה מהמרחק שבין 0 ו-100, אך נקודת ההתחלה, לפחות בסקאלה צל, זו ספצת שרירותית. התחלה בנקודת של מים. מאוחר יותר נמצא שישנה נקודה אבסולוטית, מנה אינה אפשר להתחיל, אבסולוטית הזאת להתחלה, היא הטמפרטורה באת לכל מולקולה או לכל אטום, אין כלל אנרגיה כינUNGית אמרנו שהטמפרטורה היא האנרגיה הכינ pean 125-40 או האנרגיה הכינacyוקית הכוללת של המערכת חלטים מספר מולקולות אפשר לנסח את זה כאנרגיה הכינ gimוסעת פר מולקולה הדרך היחידה להגיד שהטמפרטורה שווה ל-0, וזאת פרופורציה, כי הסקלות של הטמפרטורה הן עדיין קצת שרירותיות. הדרך היחידה לקבל טמפרטורה 0 היא כאשר האנרגיה הקינטית של כל אחת מהמולקולות היא 0, או האנרגיה הקינטית הממוצעת היא 0. המולקולות לא נעות, לא מתנדדות, הן אפילו לא ממצמצות, המולקולות הן במנוחה הנקודה הבאה זה קורה, נקראת האפס המוחלט absolute zero, האפס גם אפס קלבין כמו מינוס 123 מעלות צלזיוס לי לא ידוע שבאיזשהו מקום ביקום, קר יותר ממינוס 273 מלדה צלזיוס בפמפרטורה הזאת. שום דבר לא זז, אפילו בקנה מידה אטומית. אני מדבר על כך שהאלקטרונים קורסים אל תוך הגרעין. הכל נמצא בהחלט במנוחה באפס קלווי. וזה כבול אבסולוצי תיאורטי. אולי נעשה מספר סרטונים על איך ניתן להגיע קרוב אליו. אך בתנאי מעבדה או בחלל החיצון. ניתן להגיע מאוד מאוד קרוב. אני די בטוח שבאף מקום ביקום אין לנו 0 או לפחות בכל מקום בו קיימים חלקיקים רק ייתכן שאני פה זה נושא קצת מעבר לתחום של הנושאים שלנו לא טיעתי בכל היפור הדרך המכונה למדוד טמפרטורה היא בקלווין כשמודדים בקלווין אם אני אומר שיש לי משהו בעל 1 קלווין לעומת משהו בעל 5 קלווין שקבענו את הנקודה ביותר בה אין לנו כלל אנרגיה קינטית, אני יכול להגיד שמשהו בעל חמישה קלוויין הוא בעל פי חמש אנרגיה ממשהו בעל אחד קלוויין. כל ההסבר הארוך הזה היה כדי להסביר שכל פעם שאנחנו משתמשים במשוואה הזאת או בכל משוואה בטרמודינמיקה, כולל לטמפרטורה, עלינו להפוך את היחידות לקלוויין, אלא אם אנחנו רק את הטמפרטורה, אז שאפשר להשתמש בצליזו. וכשהעוסקים <אז> בפורפורציות או משתמשים בה להכפיא לו לי בטמפרטורה, יש להשתמש בכלוויים. במקופש שזה ברור לכם למה זה ככה. בואו נפתור שאלה. תופתעו <תובטאו> לאיזה <לעזר> רמות זה יביא אתכם. הדבר העיקרי הוא לזכור להפוך את הטמפרטורה לכלוויים. זאת הסיבה מספר אחת שבגללה אנשים טועים בשאלות מבחני טרמותינמיקה. הם לא הופכו לכלבני, השאלה הזאת מאוד טיפוסית, ונגלחה מספר לימוד. גז מסוים בתוך כלי נמצא של 27 מעלות. הטמפרטורה ההתחלתית שלו היא 27 מעלות 10. ובלחץ של 1000 פסקל או ניוטון למטר מרובה. והנפח הוא שלושים מטרים מעוקבים. פסקל זה ניוטון למטר מרובה. לא ניוטון למטר מעוקב, כשכתבתי באחד הסרטונים, אז תתבלבלו. זה הנפח האת חלפים. מקטינים את הנפח ל-20 מטר מעוקבים. ה temperatura החדשה או לא היא כשר 70 מעלות צלזיוס. שלאי מה הוא לא חטצה חדשה. לפני שנציע תארחים במחשבה, מהתפורת אבו לא חטצה חדשה נזכרו, קיבלנו תמperature בצלזיוס. נעפוקו там ל Kelvin. נתקבלות התמperature בפראנטס, ולזכור את הדרגות, נעפוקו ל צלזיוס, ל עד ל יודעים ש F שווה למינוס 273 צלזיוס. אפשר להגיד שאם יש x קלוי, x קלוי, כן, זה שווה, בעצם כל טמפרטורה שתקבלו בצלזיוס, הוסיפו לה 273. עמובד? יש לו ככה, אם לי 0 מעלו צלזיוס, זה כבר 273 מעלות מעל לאפס קל לבני חשבו לבטח, אבל אני מקווה שזה יהיה מובן אולי תצטוי לצייר קו של מספור כדי להיות 273 273 27 מעלות 300 קלוויים ב-50 מעלות צלזיוס מוסיפים 273 ומקבלים 323 קלוויים עכשיו אפשר לציב משוואה הלחץ P1 הוא 1000 פסקל כפול V1 כפול 30 זה חלקי הטמפרטורה הראשונה בקלוויים 300 שווה ל 2 עלינו נמצא אותו. אחת 2 כפול V2 כפול 20, חלקן טפרטורה חדשה, 323, נכון? 323. Okay. אפשר לצמצם, אפשר להוציא את שני הפסים האלה. נוציא שני הפסים, אפשר להוציא מכאן 3. אפשר גם 3, נשאר לנו 100. זה שווה ל-100, זה עליה 30,000 חלקי 300. זה זה שנו מאה באגפת אסמלי, שנו מאה שבעה ל'תישנאי, כפול אסריים, חלקי, שלוש מאות אסריים שלוש. אז מנהולח לזה, אני חושב זה זה, שלוש כפול מאה חלקי אסריים, שבע, שבעה חדש, אלף שש רק פתרתי את השאלה הזאת, חלק הקשה היה חלק הלוואי. תראה בסרטון הבא.